السلام علیکم ٹو آل فرینڈس تمام دوستوں کو لکی پرائز بانڈ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ نیا چینل آپ سب دوستوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ دوستوں کی گیم کو بہترین اور مکمل فائنل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو بہترین روٹینس ہوں گی وہ اس چینل میں اپلوڈ کی جائیں گی تاکہ اس کی طرف دیکھ کر آپ اپنی گیم کو فائنل کریں جو بھی چیز بہتر لگے آپ اس کو پلے کریں ان شاء اللّہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہمارے اس چینل سے آپ تمام دوستوں کو بھرپور فائدہ ہو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اور نئی آنے والی ویڈیوز جو وہ ملتی رہیں اپنے کمنٹس کا ضرور اظہار کیجیے گا پلیز بیڈ کمنٹس نہ کیجیے گا اگر ایک چیز آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ نہ پلے کریں کیونکہ ہم لوگ کوئی زبردستی نہیں کرتے کہ آپ لازمی ہماری دی ہوئی گیم کو ہی پلے کریں ہماری ان روٹینز کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ اپنی گیم کو فائنل کریں اور اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑیے گا کیونکہ وہ سب سے بہتر ہوتا ہے یہ روٹینز یہ فارمولے صرف اور صرف گیم کو فائنل اور حتمی نتیجے تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں باقی انشاءاللہ تعالی آپ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں گی تھینک یو ابھی آپ آب سب کے سامنے پیج ہے فرسٹ سیکنڈ کی پی سی کا روٹ بہت سمپل بہت سادہ اور آپ ان اللہ تعالی امید ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے دوستو آپ کے سامنے پیچ ہے فسٹ سیکنڈ کی پی سی کا روٹ جو چھیاسٹھ پچاسی سے شروع ہے اس میں آکڑے سے پہلے گیارہ زیرو آٹھ اور آگے آکڑا یعنی کہ چھیاسٹھ اس کو ہم نے کرنا ہے ضرب برابر جواب میں جو آئے گا اس میں پہلے تین فگر ون ڈبل ٹو یعنی کہ ایک سو بائیس کو چھوڑے اس کے بعد نائن ون ٹو سکس نائن نو ایک دو چھ نو اس میں سے فرسٹ کی پی سی پاس ہوئی باسٹھ چھیانوے اسی طرح گیارہ زیرو آٹھ باسٹھ زر برابر ایک سو بائیس کو ہم نے چھوڑتے ہیں اس کے بعد نائن زیرو تھری ایٹ تھری تین سو اس میں سیکنڈ کی پی سی پاس ہوئی تینتیس اٹھانوے نیکسٹ آگے اگلے ڈراپر گیارہ زیرو آٹھ چھبیس پہلے تین فکر چھوڑے بیاسی چار سو دو اس میں فرسٹ کی پی سی پاس ہوتی ہے زیرو آٹھ دو چار اسی طرح فارمولے کے تحت گیارہ زیرو آٹھ اور زیرو آٹھ اس کو ضرب برابر کیا پہلے تین فکر چھوڑے اٹھہتر چار سو بارہ اس میں صرف اور صرف فرسٹ کا اکڑا پاس ہوا اب آ جاتی ہے اگلے ڈرا کی باری اگلے ڈرا اس میں گیارہ اسی اٹھائیس اس کو ذرا برابر کرتے ہیں پہلے تین فگر چھوڑے ہمارے پاس جو فگر آ رہے ہیں وہ ہے تین زیرو سکس زیرو آٹھ اب اس میں سے فرسٹ سیکنڈ کی پی سی امید ہے پاس ہوگی انشاءاللہ شاء اس میں صرف اور صرف تین پی سی ہم نے نکالی ہوئی ہیں اس کے لیے آپ فون پر رابطہ کر سکتے ہیں روٹین ٹوٹنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی بھی وقت روٹین ٹوٹ سکتی ہے لیکن کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہی ہے کہ آپ اس کے مطابق اپنا اوپن کلوز سینٹر اور چوتھا فگر جو ہے اس کو فائنل کریں اور پی سی بنا لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا باقی فائنل گیم کے لیے آپ ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں موبائل نمبر بھی دیا ہوا ہے نیچے زیرو تھری حساب کتاب کے نام سے پیپر بھی اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ شاء تعالی ڈرا والے دن چاند رات کو انشاءاللہ شاء آپ اس کو بھی دیکھیے گا اور اپنی نیک اور جائز جو ہے کمنٹس آپ پلیز ہمیں ضرور دیجیے گا کوئی کمی پیشی رہ جائیے رہ جائے تو پلیز دوستو معاف کیجیے گا آپ اپنی گیم کو مت چھوڑیے گا اپنا ٹارگٹ مت چھوڑیے گا لکی پرائز بونڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھینک یو سو مچ اللہ حافظ انشاءاللہ شاء اگلی روٹین کے ساتھ آپ کے پاس جلدی حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے